گی بیٹا इस فل ऑफ ڈاگس اینڈ اسکارپیز اینڈ اسنیکس یہ بچھو یہ سانپ اور یہ کتے بلے زندگی میں رہیں گے بیٹا مگر شیر کی شان دس کتوں میں جو میرے بڑے نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ پتر دس کتے بھونک رہے ہوئے تو گیارہواں بنی شیر شیر ہوتا ہے بیٹا وہ اپنی خاموشیوں سے رام کرتا ہے سلطنتوں وہ اپنی خاموشیوں سے مداش دیتا ہے لوگوں کو ایک بڑا انسان جو معاشروں کو ایک معاشرہ دے کے چلا جاتا ہے جو کائنات کو اپنی ایک کائنات دے کے جاتا ہے جو فلسفوں کو ایک تحریر بخشتا ہے اور انسانیت کو ایک تقریر بخشتا ہے بیٹا اس کی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اس کی خودی اس کی میں تکبر والی نہیں میں اعتماد والی میں کہ میں میں ہوں تمہارے ہاتھ کا کھلونا نہیں ہوں یو کینوٹ ڈیفائن می یو کی ناٹ لمٹ مائی پوٹینشیل یو کی ناٹ لمٹ مائی ڈریمس میری جیت بھی میرا میری ہار بھی میری میں اڑاؤں گا اپنا مذاق کون ہوتا ہے میرا مزاق اڑانے والا آئی ایم میک فن آف مائی میں برباد کروں گا اپنے آپ کو کیا برباد کرے گا مجھے میں برباد کر دیتا ہوں اپنے آپ جب ایک انسان اپنے آپ سے مل لیتا ہے بیٹا The moment a man meets his own self وہ لمحے جب انسان اپنے آپ سے ملتا اس وژن سے نہیں جو لوگوں نے بنایا ہوتا ہے The cosmetic you جب تو اپنے تاپ سے ملے گا اور اپنے گند کو ایکسپٹ کرے گا اپنی حیثیت کو قبول کرے گا اپنے اندر کی ہر چیز کو قبول کرے گا اچھے کو بھی قبول کرے گا برے کا بھی قبول کرے گا then why the world matters تجھے کیوں چاہیے لوگوں کی موتازی تجھے کیوں چاہیے لوگوں کے سجدے تجھے کیوں چاہیے لوگوں کی اپریسن تجھے کیوں چاہیے, کی کیوں چاہیے ہیں کہ لوگ بیٹھ کے تیری تعریف کرے why do you want public recognition what matters is you you are important for yourself not me میری باتوں سے بھی کیوں فرق پڑنا چاہیے ڈر ایک نیچرل پارٹ ہے خوف ایک پاورفل سورس ہے کہیں پہنچانے کا ہم نہیں کہتے خوف نکال کے مائنس کر کے کوئی سرجری کر کے نکال دیں خوف اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کبھی کبھی ایک انسان کی تیزی کو لگام لگانے کے لیے خوف اچھی چیز ہے کسی کو چڑی ہوتی ہے نا کہ میں فوراً فیصلہ کر دوں وہاں ڈر اچھی چیز ہے وہ اس کے قدم کو روکتی ہیں وہ اس کی جذباتیت کو لگام لگاتی ہے وہ خوف اس کی دو رپے کے اندر دو منٹ کے اندر سکسس کے لیٹر پہ چلنے کو لگام لگاتی ہے خوف از نوٹ بیڈ خوف لوگ بے ڈھنگا پن خوف آپ کی بد تہذیبی بد تمیزیوں کو لمٹ لگاتا ہے یہاں تو اچھا ہے مگر وہ خوف جو شک پیدا کرتے وہ خوف جو قدم اسٹریٹجیکلی نہیں پیچھے روکے اس لیے پیچھے لو, روک دے لوگ کیا کہیں میرا اپنا آپ کیا کہے میں معاشرے کو فیس کیسے کروں گا میں اس ایکسلنس کے لیے قدم بڑھانے میں آف دا گریڈ रेवर سے ہٹ کے اگر میں ہٹ گیا پیچھے تو لوگ کیا کہیں گے دنیا کیا کہے گی بڑا خوف یہی ہوتا ہے اس کے بعد ایک اور خوف ہے کہ میرا اپنا آپ مجھے کیا کہے گا اگر میں نے یہ کام کر آج اگر میں نے وقت ضائع کرنا بند کر دیا پارٹی کرنی بند کر دی اور فضول میں ٹائم खुश کر کے فلاں دوست کو خوش کرنا بند کر دیا فلاں दिया کو منہ دینا بند کر دیا کہیں وہ, مست... وہ کیا کہے اس لیے دنیا میں سب سے بڑا خوف ایک انسان, انسان دنیا میں سب سے بڑا خوف انسان خود اپنے آپ کو دیتا دیر آر ٹو بیٹل ان سائڈ یو بیٹا دو جنگیں چل رہی ہیں تیرے اندر ایک تیرے اندر کا وہ امام ہے جس کے ساتھ اللہ نے تجھے پیدا کیا ایک تیرے اندر کی وہ حیثیت ہے جس کے ساتھ تجھے اللہ نے پیدا کیا ایک تیرے اندر وہ پہاڑ ہے وہ آتش وشاں ہے وہ آگ ہے وہ طوفان ہے وہ ہوائیں ہیں تیرے اندر جو تجھے لیک تو بنا تھا وہاں اوپر جانے کے لیے اور دوسرا تیرے اندر کا آپ ہے ان نفس اللہ عمارت کے تحت وہ تجھے لمٹ کرتا رہے گا ڈراتا رہے گا ذلیل کرتا رہے گا اپنی اوقات اپنی حیثیتیں لوگ معاشرہ سوشل کنفارمیٹی سسٹم وہ تجھے بتاتا رہے گا اوقات میں رہ حیثیت میں رہ جو لوگ ہیں وہی کرنا ہے اور وہ تیری زندگی میں سکسس کو ڈگری جابس کارپوریٹس کمپنیز گاڑیاں دو کنال چار کنال ایک ایکڑ یہی دکھاتا رہے گا کہ یہ نہیں ہے تو تو ختم ہو جائے گا سکسیس کی ڈیفینیشن انسان کے کردار کا ارتفا نہیں ہے سکسیز کی ڈیفینیشن ہسی فیزولوجیکل لحاظ سے گاڑیاں دولت پیسہ سوسائٹی سوشل سروس دنیا کے سب سے بڑے لوگ سب سے زیادہ وقت اپنے آپ کے ساتھ گزارتے ہیں بیٹا اور تو لوگوں کی پرواہ کر رہا ہے اپنے آپ سے ملاقات کر کیونکہ شروعات میں بھی کوئی نہیں ہوگا اور سفر میں بھی تجھے بازو نہیں ملنے یہ بے وفائیوں کا سفر ہے بیٹا لائف از ون آف دا موسٹ ویمس جرنیز فروم ون پوائنٹ ٹو اندر پوائنٹ لوگوں کو قائل کرنا بند کر پیرنٹس کو قائل کرنا بند کر ایک بڑا لیڈر ایک بڑا آدمی وہ آواز نہیں کرتا تیری زندگی کے اندر تیرے ارد گرد اللہ کی مخلوق ہونی چاہیے جو تیرے حق میں مقدمہ لڑے اپنی زبان سے لوگوں کو کائل کرے گا ارے تیرا اپنا آپ نہیں کائل ہوگا تو لوگوں کو کہہ رہا ہے میں یہ کر سکتا ہوں تو لوگوں کو کہہ رہا ہے دس ناٹ ہیپنگ مین لیٹ دا ورلڈ اینڈ دا یونیورس پیکس اینڈ فائٹ یو ایر کیس لڑنے دے کائنات کو تیرا مقدمہ لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے تجھے بہت مثبت پوزیٹو اسٹرانگ فوکس سیلف پیوریفکیشن سیلف آرگمنٹیشن نفس کی پاکیزگی اپنے اندر کی سیاست اپنے نفس کی گلاٹیاں اپنی پرسپشنل ڈسکاشن اپنے جذبات اپنے احساسات اپنی محبتیں اپنی امید اپنا خوف اپنا غصہ اسے ٹون ڈاؤن کرنا سیکھ پتر اس کو سنبھالنا سیکھ اور اس کو بنانا سیکھ آج کرے گا تو بیس بائیس سال میں کہیں سنبھال لے گا اپنے آپ